وعلیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجینئرنگ ڈیزائننگ فارمیشنل پلیٹ فارم سے تو آج ہم بات کریں گے آٹو کیڈ تھری ڈی کے حوالے سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کنال یا کوئی کینل وغیرہ جا رہا ہے تو اس کی ڈرائنگ کو آپ تھری ڈی کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر واٹر کو شو کرنا ہے اس کی الائنمنٹ کے اوپر پوری چیزوں کو متعلق ہم بتائیں گے تو یہ بیسکلی لینڈ اسکیپ کے متعلق ویڈیو ہے جس کے اندر ہمارا یہ پیلس جپ ہوئے اس کے اندر ہم تھوڑی بہت ہی انفارمیشن کینال اور اس کے ساتھ مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد اگلی ویڈیوز کے اندر हम लैंड पिंक की वीडियो के बारे में बात करेंगे तो ये आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ऑटो पैड के ऊपर आप पास कोई भी अलाइनमेंट है इस टाइप की अलाइनमेंट होगी आप इधर लाइनमेंट बना लें उस... اوپر اس کا سیکشن بنا لے ٹراپی زور سپوز باٹم آپ 20 پاس ٹوینٹی میٹر ہے اور اس کی ہائٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ففٹین میٹر ہے اور اسی طریقے سے اس جو ہمارے پاس ٹاپ والا جو اس کا سیکشن ہوئے گا چینل کا وہ ہمارے پاس تھرٹی میٹر ہے تو ڈوائڈیڈ بائی ایم ٹو کر کے ففٹین ففٹین میٹر دونوں سائڈوں پہ لگا دیتے ہیں اس طرح کوئی بھی سیکشن آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پی لائن کی کمارڈ لے لینی اپنی چینل یا جو بھی آپ کے پاس کینال کا سیکشن آپ اس سے بنا آپ اپنی ڈرائنگ کے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بس اس کی جو پلانٹیشن وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے سیکشن بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی والز بنا دینی ہے ون ون میٹر جو آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہے تو یہ آپ اس طرح بنا دینا اس کے بعد آپ نے یہ ایک اوپر لائن لگا دینی ہے اور ایکسٹرا لائنس کو جیسے آپ نے ٹرم کر دینا ہے آپ اوپر والی جو لائن جا رہی ہے اس کو آپ نے جیسے ٹرم کر دینا ہے دونوں سائڈوں اس کے بعد کی کمانڈ لے لینی ہے کا کے بعد یہ دونوں لائنوں کو آپ نے نیچے والی لینس کو نے اپس میں ملا دینا ہے جوائن کر دینا ہے فیلڈ کے ذریعے تو یہ آپ کی لائن ادھر جوائن ہو جائے گی اس کے بعد ٹاپ کے اوپر جو آپ کا واٹر لیول جا رہا ہے بیک لیول جس کو جاتا ہے وہ ایک میٹر یا ڈیڑھ میٹر جتنا بھی آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر ہے آپ نے اس کا ادھر سے ٹاپ لیول لے کے اور ادھر اس کے اوپر ایک لائن لگا دینی ہے اور ایکسٹرا لینس کو آپ نے اسی طریقے سے جیسے اس کو ٹرم کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا جو بھی آپ کے پاس واٹر لیول جا رہا ہے ایک میٹر ٹاپ سے دو میٹر جتنے کو اوپر بھی آپ کی ہائٹ جا رہی ہے تو اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد نے اس کا کلرز وغیرہ میں چینج کر دیتا ہوں اور آپ نے مونریک کی کمانڈ لینی ہے بیو اس کی شارٹ کی ہے یہ ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے جو آپ نے چینلس کی واس بنائی تھی اس کی باؤنڈری آپ نے بنا دینی ہے اس کے بعد جو اندر واٹر والا جو فلو کا لیول بنایا تھا کو بھی آپ نے کی شکل میں اس کو جوائن کر لینا پاس ادھر یہ اس کی اور یہ جوائن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دونوں کو کاپی کرنا اور کاپی کرنے کے کا بعد ایک سائڈ کے اوپر رکھ دینا ہے سے تو یہ میرے پاس پراپر زیٹ شیپ بنائی ہے اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ ریکٹینگولر گے تو یہ آپ نے اس کے بعد اس کو کے से 3D डी के ऊपर आ जाना है 3D डी को आपने ओपन कर, कर लेना है ऑटोकेट के अंदर और से आपने उसका व्यू सिलेक्ट कर लेना है ادھر سے آپ اس کا ویو ایس ڈبلو انسولیٹڈ کر دینا ہے یا آپ ماؤس اور ویل کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھری ڈی روٹیٹ کمانڈ آپ نے ادھر سے لے لینی اور پورے آپجیکٹ کو ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے اور یہ ریڈ کلر کے اوپر کر کے ایف ایڈ پریس کر کے اس کو ورٹیکل شیپ کے اندر لے آنا دوں یہ آپ کی ادھر ورٹیکل شیپ ہو جائے گی اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اس پوری جو ہمارے پاس ڈرائنگ جا رہی ہے دونوں سسٹم کے اوپر ہم ان ہے اس کا آپ نے اپنی جو چینل جا رہی ہے اس کا میکسیمم جو سیٹ ہے ہے پر 30 میٹر کا آپ نے دونوں سائڈوں کے اوپر اس کا سیٹ لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ریکٹینگولر کو ہم نے اس کے سیٹل لائن کے اوپر ڈراپ کرنا ہے جانا ہے ادھر کمانڈ بار کے اوپر اور ادھر سے آپ نے سوئپ والی کمانڈ کو لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو ریکٹینگولر آپ نے ہم نے بنائی تھی اس کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے رائٹ کلک کر دینا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد نیچے الائنمنٹ کو سلیکٹ کریں گے اور ادھر سے آپ نے یس کر دینا ہے یس کرنے کے بعد آپ نے سینٹر کو کلک تو آپ دیکھیں گے تو ابھی ہم یہ دونوں جو سیکشن ہیں اس کو ہم اکٹھا سویپ کریں گے جو ہمارے پاس وال ہیں اور اندر جو ہم نے فلو بنایا ان دونوں کو آپ نے چینل کیسے لینا ہے اللہ الگ کر کے انٹر کرنا ہے اور نیچے الائنمنٹ کو کلک کر کے یس کر دینا ادھر سے اور اس کی سینٹر لائن جو ہمارے پاس تھی اس کو آپ نے کلک کر دیا آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کا اوپر فلو بھی آ گیا اور سائڈ کے اوپر نیچے اس کی پوری چینل جو ہماری بنی ہوئی تھی وہ بھی ساری بن گئی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو بھی الائنمنٹ آپ کے پاس جا رہی ہے آپ اس کو بنا لینا ہے سویپ کرنا ہے سویپ کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو آپ نے سوئپ کر دینا ہے سوئپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ پوری الائنمنٹ آپ کی جیس جیسے الائنمنٹس جو جو کرس جا تھی سب کے اوپر یہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ویژولیزیشن کے اوپر آ جانا ہے جیسے یہ وزولازیشن کا آپشن ہوئے گا ادھر سے مٹیریل بڑا آ جانا تو آٹو کے اندر کافی سارے میٹیریل اپنا موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی آٹو کا میٹیریل آپ لگا سکتے ہیں آپ اپنا بھی لگا دیں گے تو آپ نے ادھر سے کنکریٹ کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے کوئی بھی کنکریٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ نے نیچے اس کی والس کے اوپر جو بنائی ہے اس کے اوپر آپ نے ادھر سے لگا دینا لگانے کے بعد اوپر سے آپ نے اس کا ویو چینج کر دینا ویژل بیسک ویو ریلسٹک کر دینا ہے تو یہ کے پاس جو میٹیریل لگا ہوگا وہ ادھر شو ہو جائے گا اسی طریقے سے جو واٹرز وغیرہ ہے اس بھی لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی پینٹ لگا سکتے ہیں جو کہ کو نظر ہے تو یہ ادھر سے میں پینٹ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں گے یہ بلو شیٹ کے اوپر میرے پاس پینٹ ہے اوپر یہ میرے پر نظر آ رہا ہے ادھر سے میں اس کو ڈبل کلک کر کے اس کی پراپرٹی کے اوپر آ جاؤں گا اور ادھر سے اس کے کلر کو میں چوز کروں گا تو ادھر سے کوئی بھی کلر جو واٹر کلر آپ کا جا رہا ہے وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں ادھر اس کا کلر چینج کریں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے اس کا واٹر وغیرہ ادھر شو ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اسے کنکریٹ کے اوپر ہے اور کوئی بھی کنکریٹ کا کلر وغیرہ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کا مٹیریل آپ نے اپلائی کر دیا تو نیچے کنکریٹ کی واز علیحدہ اور واٹر فلو آپ, آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو آپ نے لائک ہے اس کے بعد درمیان والے پورشن کے اندر آپ ایک لائن لگا کے اس کو علیحدہ کر دینا ہم اس نے آپ کے ہم نے اس کے, کے آفسیٹس لگائے تھے ان آفسیٹ کو اور یہ جو آپ لائن کوئی پہلی جا کو آپ نے کنٹینیو کے بعد کو دونوں لینز کو آپ نے ملا کے اگر آپ کے پاس الگ الاد الگ ہے تو سب کو آپ نے سے جوائن کر لینا ہے جوائن کرنے کے بعد آپ نے سے ہوم میں آ جانا اور پریس پل کی آپ نے کمانڈ لے لینی ہے پریس پل کی کمانڈ لے کے سبجیکٹ کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور کوئی इसकी हाइट दे देनी है पॉइंट या 0.70 या 1. मीटर आप जितनी भी हाइट देना चाहते हैं मीटर या फिट्स में जो काम है तो आप देखकर इसकी हाइट दे देते हाइट देने के बाद आपने इसके कानर को इधर से पकड़ना है और इधर आपने एडजस्ट कर देना है पहले नंबर के ऊपर आप उसको जधर फिक्स करना चाहते हैं अगर आप चैनल की हाइट को ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको आप नीचे प्रेस कर लगा देंगे तो अभी आप देखेंगे हमारी फिश की शेप हमारी इधर बन गई है तो अभी ये हमारे पास चैनल ऊपर है और ये जो हमने लगाया था बैकग्राउंड इसका नीचे था आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं بھی لگانا چاہتے کے کے اور اور کی لینا ہے اور اس اس کو اوپر ایڈجسٹ کر دینا درمیان والا سیکشن آ جائے گا گیپ آ رہا ہے اگر آپ پارک کا بنانا چاہتے ہیں آپ پارک بنا سکتے ہیں اس کی چیزوں کے اوپر اسی طریقے سے, سے آپ آؤٹر سائڈ کے اوپر بھی اس کی لینس وغیرہ کو لگا لیں آف سائڈ ہم نے ادھر سے اس کی لائن کی کمانڈ لے لینی ہے یا پولی لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کا آؤٹر فیس آپ نے بنا دینا جدھر بھی آپ اپنے پلان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کی ڈیمارکیشن دی گئی ہے تو آپ نے اسی حساب سے بنا دینا اگر آپ نے ویسے اس کو پلان کو بنانا ہے پریکٹس کے لیے تو آپ اس طریقے سے اس کا اندر مختلف شیپس بنا سکتے ہیں بہت اچھے سے شیپس بنا کے اپنے پرزنٹیشن دے سکتے ہیں اپنے آفس کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے اس کی باؤنڈری آؤٹر فیس والی بھی آپ نے ادھر لگا دینی ہے یا بنا دینی ہے تو یہ باؤنڈریز وغیرہ جو ہیں यह ये जस्ट इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए है कि हमारा में चैनल चल रहा है और दोनों साइडों के ऊपर इसकी लहदा आहदा चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपने इन दोनों लेंस को और जो हमारी ऑफ वाली लाइन लगी थी वाइट वाली लाइन इन लेंस को आपने कापी करके और इसको थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट से ऊपर ले आए ऊपर ले आएँगे तो ये देखेंगे शेप इधर हमारे पास आ रही है तो इधर आपने इसके बाद پریس پل کی کمانڈ لے لینی ہے اس کے اوپر اور دوبارہ اس کی جو ہائٹ آپ دینا چاہتے ہیں ون میٹر یا ٹو میٹر جتنی بھی دینا Yeah. دے دیں تو آپ کوشش کریں گے دونوں لیولز آپ کے ڈیفرنٹس ہوں جدھر سے آپ اس کا کلرز وغیرہ چینج کر لیں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس آبجیکٹ کا کلرز کوئی بھی آپ ادھر سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا آپ کو ریننگ کرتے ہوئے آسانی ہی ہو تو آپ اس کے مختلف شیپ اس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اس کے ہائٹس وغیرہ علیحدہ چینج کر سکتے ہیں ساری کہ آپ کے جو لیولس جا رہے ہیں وہ سارے سارے علیحدہ ہوں اگر آپ نے ایز اٹ از پلان بنانا ہے جو آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر ہے انس وغیرہ کے حساب سے تو آپ اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے, سے چینل کے اوپر ایک سائڈ سے ایک رکھ کے اس کے علادہ لیولس وغیرہ کر سکتے ہیں درمیان کے اندر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایکسٹرا لائن ہے ختم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک چینل درمیان میں جا رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اینڈ اور سینٹر کے اندر اس کا مختلف اس کے پارٹس بنا دی اس کے بعد آپ نے دوبارہ مٹیریل براؤز کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے روڈ مٹیریل سائڈ ورک کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے گراس اگر آپ لگانا چاہتے آٹو پیڈ کے اوپر جو وہ دونوں سکتے ہیں آپ آؤٹر سائڈ کے اوپر انڈ کے اوپر لگا سکتے ہیں. انر سائیڈ کو پر آپ کوئی لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ سارے میٹیریل تو آپ ادھر سے کوئی بھی میٹیریل چوز کر کے اور ادھر لگا دینے اس کے حساب سے جو بھی آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اگر ہر بندے کی اپنا آئی کیو لیول الالد الالد الالد ہوتا ہے وہ کر سکتا تو آپ بھی اس کو چیک کر کے جو بھی بہتر چیز آپ کو لگ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے آپ کو بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی لینڈسکیپ پلان کسی کو بنا کر دینا چاہتے ہیں جس کے اندر چینل وغیرہ شو کرنا چاہتے ہیں تو چینل بیسکلی کنسیپٹ تھا ہمارا چینل کا کہ آپ نے چینل کو کیسے بنانا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو جو اس کے ایلیمنٹس وغیرہ تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تو یہ تھری کے اوپر بہت ایزی طریقے کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کوئی کے پاس پلان یا کوئی پارک کا پلان آتا ہے کے پاس بنانے کے لیے چیزیں آتی ہیں کوئی بنانی ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کو بہت ایزی طریقے کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ, یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا سمپل تھری ڈی کا پروگرام تھا تو اس کا اسی طریقے سے واٹر کلرز وغیرہ اور گراس کلرز آپ اپنے گرین براؤز کو بھی کر کے لگا سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اللہ حافظ